Encheremos as velas ca luz náufraga da madrugada, pendurando en dous puntos cardinaes, a randeira es guía do pailebote branco, ca súas mans loidas acenan minadeuses as estrelas. Inventaremos frustradas descobertas a barlovento dos horizontes, para acelerar os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Araremos polo chicote dun meridian innumerado, na illa anónima de cada singladura. Esculcaremos o remorso da cidade, e la noitámbula desfolhará, como unha margarita pro estularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses da escuma, pra totalas praias perdidas. Xuntaremos cuadernos en branco, da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas, ronxeles de Simbad. E cazaremos la vela sobre torso rebelde das tormentas, para tincar a escota dunha ilusión.